þeim er algjörlega treystandi e, fyrir bara öllum þáttum í skólastarfun og það svona er áhugaða mál hjá mér að koma börnum meira inn í alla ákvæðunar töku í skólastarfun e, Mér var þetta alltaf misl í læra því að ég hef réttindi ég hef sko nefnir, ég sagt það sem ég vil, hvernig sem ég vil og ég er, ég hef réttindi sem bann og réttin eru mörg Svo tjáningafrelsi, það er einhvern veginn við líðinu sem það hefur verið svona mest festi í ánum. Þetta er náttúrulega bara hluti að því sem við erum að reyna að kenna börnum þeirra réttindi og þetta er líka bara mikilvægt fyrir okkur sem er fullarinn að rifja þetta upp. Við sem erum að vinna mér börnum eigum náttúrulega alltaf að vera að hugsa um þetta. Það sé ykkertski bara að maður um, horfir á því sögulegu ljúsi þá hefur staðað börn að ekkit alltaf verið svo sama og í dag og það er ekkit endilega gef Þessi lítið á, á börn þeim augum að, að því að ég rétti þess að eins og við lítum á, á börn í dag, rétti þess a, að þroskast og leika sér og, og hérna, vera börn til átirnaráldurs. Það er komið mér í þetta er miklu fræðandi og skemmtilaðurinn áttu von á. Mér istið að lært meira um réttinni mín og réttinni annarra bann, hvernig börn hafa í öðru löndjum. Mér istið að lært mikið bara, bara meira um börnarsöfnmælan og ekki fleiri greinar í þann því ég vissi ekkert mjög mikið um þetta þar áður. Að... Ég lærði rosalega því mið um þannar sáttmanna. Ég í raun vissi ekkert um hann áður. Ehm, ég til dæmis vissi ekkert að það væri rosalega rosalega marggreinar. Já, og ég hef notað lært bara, þú sért bara þekki ekkert og get tekint hann við, þú sért hvernig krakkar hugsu um hann og hvernig birtist hann í þeirra lífi. En þú séð að ég talar í mennheim heimita þá hefur hann enga hugmynd um hvað er en veit sem það að þessu. En svona það fræðist ekki um greiðina sjálfar og veit hvað er heita. Þekkja sín réttindi er ótrúlega mikilvægt. Bæði tegis að, að geta bara, þau hafi verið hræst grækarnir og bara allir hafi þægifæri tegis að bara vinna betra samfélagi. En líka bara í bara svona einföldum praktiskuð málum. Fara út að vinna og vinnum að gæðum og vita hvernig að maður á rétt á því að líða vel og maður á rétt á því að hefna þakka fátt. Ég tek alltaf saman tölur yfir kostningana og bara frá því að það var byrjaði á ogt upp í 89%, þú ég ætti að vera svo harra harra bara sjá bara muninn sókunna þetta kemur og verður mjög meira og stærra og og þau og kannski skilningarnir eru eykst og hvað man nær til þerra og allt að eru sé máta heldur en man hekki kanskje haldi fyrst. En við þekkum dæmi um það að börnin nota tungutak sjálftmólands til þess að svona styðja eigin orf. Og það uh, okkur svona vera vísbendig um að eitthvað sé að